شوشت بالراس بيت الجزالي كم تغني بالنحون السامرية شوشت السامرية في حفل حر من قروم الرجالي كاسب النوماس عز ومقدريه وحصرياً عزم وحصرياً يا, يا عبد المجيد يا, يا الحر المثالي لك ابارك بالبيوت الشاعريه، لك ابارك بالبيوت الشاعريه، الف مبروك عرسك واحلى الليالي، دامت افراحك عسى ايامك هنيه، يا, يا عريب الساس من عمن وخالي، اسرقوا من نارهم بالطيب حيه بكل حزه وهي يا ولد شيخ كريم القدر العالي سكران الظيفان محمود الخصالي شاع صوته بالفعول الصيرميه بنت عز وبنت شيخ واجوديه بنت عز وبنت واجوديه باخوانك ونعم الرجالي فعلوا واحدهم يساوي له سريه تنزهن تنزم خيالي بل وصايف مثل نجمه الثريا بل مثل نجمه الثريا فجدهم منذ العصور الأولية و منذ العصور الأولية شوشت برا سبيت الجزالي كم تغني باللحون السامريه في حفل حر من قروم الرجالي كاسب النوماس عز ومقدريه كسب النوماس عز ومقدريه يا عبد المجيد يا الحر والمثالي لك أبارك بالبيوت الشاعرية لك أبارك بالبيوت الشاعرية الف مبروك عرسك وأحلى الليالي دامت أفراحك عسيامك هنية يا عريب زفاتينا. الساس من عم وخالي نسرق من نارهم يا ولد شيخ كريم من قدر عالي، اكرم الضيفان محمود الخصالي، شاع صيته بالفعول الصيرميه، بنت عز وبنت شيخ واجوديه، بنت عز وبنت شيخ واجوديه، واحتزم باخوانك ونعم الرجالي، فعل واحدهم يساوي له سريه، للخواتن زنهن زن خيالي، بالوصايف مثل نجمة الثريه صايد آه مثل نجمه آه الثريه عشتهم مثل العصوره الاوليه